Rezultate finale în Rusia. Performan istorică. Creu IT de Vladimir Putin la alegeri. Opoziția amenință cu un miting de amploare. Vladimir Putin a obținut aproape 77 din voturile exprimate în alegerile prezidențiale de duminică. Cel mai important scor pe care l-a înregistrat vreodată, potrivit rezultatelor definitive anuncate luni de Comisia Electoral Central, scrie la sociate Press. Comunistul Pavel Grudinin s-a clasat al doilea 11.9 din voturile exprimate, a precizat Comisia. Ultranaționalistul Vladimir Jirinovski s-a clasat pe locul 3, cu 5.7, potrivit aceea sub surse. Singura candidat în alegeri care l-a criticat în mod deschis pe Putin, Senia Sobciak, a obținut 1. 7 din voturile exprimate. Celui mai important rival al lui Putin, Alexei Navalny, i-a fost interzis în justiție să-i candideze. Comisia a anunțat ce prezent ca în alegerile de duminică a fost de 67. Observator sub au raportat numeroase cazuri de introducere ilegală de buletine de vot în urne sublinierei presiunii fere precedent în vederea ei sublinierei la vot. Autoricile electorale ruse au anulat rezultatul scrutinului în 5 districte sublinierea anchetează cu privire la introducerea ilegală de buletine de vot în urne în alegerile prezidenciale. Presubliniere din tacechiel la Pampilova a subliniat luni, în fața presei. Autorii ci le au depus eforturi să lupte împotriva înclecerilor legislației electorale, sublinierea i se asigure transparența alegerilor. Ea a respins cu privire la atacarea sau oprirea accesului unor observatori în secții de votare, în pofida unor înregistrări video. În acest sens, postat online, Ea a insistat ce au existat de cel puțin două ori mai puține încleceri ale legislației electorale decât în alegerile prezidențiale din 2012, petate de probleme. Opoziția intenționează să organizeze un meeting lung, la Moscova, potrivit News.